Колеги, всім вітання. Мова в даному відео піде про кліща, нового кліща на бжолах Tropiolaps. Прислали мені це відео анонімно. В кінці відео я покажу на карті звідки приблизно це при, прислав пасічник це відео. Е, і на е, цьому відео роздивимося, як вони, які в нього результати на контрольних газетках. Я детально розкажу все, що він сказав у цьому відео, як він боровся з ним і які в нього вийшли результати. Ось як бачите, можна, можна побачити, ось тут бігали клещики. Зараз ми Поглянемо тут. Настане контрольну газетку, зараз вулика. Значить, людина їх обробляла 8 разів аж до кінця жовтня і каже, що всипався цей кліщик постійно. Половина пасіки пропала, половина вижила, пішла в зиму. У сусідів теж багато пасік попропадало від цього, цього клешчика. Ну, обробляв він їх 3 мл на літр, на літр води, із пульвізатора, по-моєму, так він розказував, бризкав через дно сітки туди внутрі. Це дуже концентрований розчин, на бджоли, якщо проливати, то може їх зашкодити. А отак він робив 8 разів. Ну, И той клещик падал. Я бачу на контрольке было много, много и Ой. и этих клещев, и Пароа и... много, и також сейчас мы раздумемся, я нажму на паузу. Вароа клещик есть. И было много этого тропілої лапса. Как живого, так и неживого. Живых трошки бегало, а вот неживых наче вони лежали, десь там були. Подивімося, мій Ось, бачите, доволі велика кількість. Мені здається, що ці маленькі, цей... ось він біжить, клещик, а ось рядом лежать, тому що вони вже теж з трохи пропадали. Чуєте, сирени на заднім фоні. Це Україна. Схоже нато. В общем, всім потрібно приготуватись до таких нових реалій. Але ж, можливо, можливо, цей клещ і не переживає безрозплодний період. Можливо, ці сім'ї просто загинуть за зиму. Ну, з цими клещами. Можливо, не так буде. Значить, на карті я покажу зараз, де це приблизно. Ага, так, ось ми глянемо зараз. Бачите, як виглядає? Це клещ Вароа Деструктор 1,5 мм на 1 мм. А ось цей Тропілаелапс 1,5 мм на 1 мм. Приблизно так. Так і виглядає. Довгенький такий. І дуже швидко бігає по, по контрольній газетці. А ось він так виглядає на личинки. Значить, при, при, прислали це відео мені анонімно, не знаю хто і звідки, але він сказав приблизно от біля Бєлгорода. Бачите, з Росії тут Бєлгород і в цьому регіоні, ось воно Суми, Полтава, Харків, біля Бєлгорода, біля кордону, з цієї сторони України. І як я розумію, це могло, я читав в інтернеті, що в Бєлгороді вже ці появилися, в Росії появилися ці клєч лап, десь я в інтернеті знаходив пару записів. А появився він тому, що там, мабуть, багато завозять бджолопакетів з Узбекистана, приблизно з півдня. І, можливо, таким чином він десь перепригнув на тих бджолах, переп... перепригнув, перезаразив і ці сім'ї. Ну, в общем, як людина написала, що в нього трохи бджіл загинуло, по-моєму, процентів 30 чи 40, а трохи вижило. А в сусідів він попитав також багато, великий падеж бджіл був. Ну, але якщо звернути увагу також, і цей клєщ тропіло-елапс е, має, шкоду завдає. Але ж, якщо шість разів він обробляв, і оце контрольні газетки, я не знаю, чи це перший раз обробка знімалася, чи другий, чи третій, можна сказати, що і кліща ворога також багато в тих сім'ях. Хоча, якщо це перший раз, то тоді, тоді друге, друге запитання. Але якщо там якийсь інший, то кліща ворога багато, від кліща ворога також пропадають. Тим не менш, інформація для роздумів надіслали мені анонімно. Можливо, у когось є ще такі відео. Присилайте анонімно, також будемо е е опублікуємо, розповімо. Можливо, всі готувати ще й до такої зарази наступного року. А можливо, воно буде локально і за, за зиму природний відбір відбереться. Чи заражені сім'ї загинуть, та й не буде його. Буде тільки старий давній друг чи старий давній паразит на бджолах ворога. Така от інформація, так що слід всім бути готовими. Пишіть ваші роздуми в коментарях, хто що думає по цьому поводу. Якщо маєте такі ж відео, присилайте анонімно, будемо публікувати. Щоб бути готовим до, до такого, щоб заздалегідь вкласти план обробок, віднайти ефективні препарати. Ну і взагалі борова, кліща ворова також треба тримати під контролем. Допоможіть мені поширити це відео. Поставте лайк. Тим чином ви збережете його в себе в плейлисті. І більше людей побачить це відео. Я зрозумію цю проблему. Пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Матково-відна пасіка АМГ. Дякую вам за увагу.